Hej och välkommen till bibliotekens minikurser. Denna film handlar om e-handel. Handla på nätet. E-handel är ett begrepp som beskriver alla typer av webbplatser eller appar där du kan köpa produkter, eller tjänster på internet. Hos en del butiker kan du handla både i en fysisk butik och på internet. Du kan idag handla det allra mesta på nätet. Fördelar med att handla på nätet Det finns många fördelar med att handla på nätet jämfört med att handla i en fysisk butik. Välja mellan många olika butiker. Gå till en butik Fysiska butiker är beroende av plats och utbud just där du befinner dig och det tar tid att ta sig. Handla på nätet. På nätet kan du handla från butiker som finns både fysiskt och digitalt men också från butiker som bara finns på nätet. Välja varor i flera olika butiker på kort tid. Gå till en butik. Även om du befinner dig på en plats med många butiker, så är det osannolikt att de har exakt samma varor. Handla på nätet. I nätbutiker kan du snabbt jämföra olika varor av samma sort men även exakt samma vara på flera olika ställen. Handla var du än befinner dig. Gå till en butik. Utbudet av fysiska butiker skiljer sig åt runt om i landet och det kräver oavsett att du måste ta dig till en specifik plats. Handla på nätet. På nätet kan du handla oavsett var du befinner dig, hemma, på jobbet eller på språng. Att direkt se om en produkt, storlek eller färg finns i lager. Gå till en butik. I en fysisk butik kan du i själva butiken se vad som finns i lager och inte. Det finns inga alternativ om varan skulle vara slut. Handla på nätet. På nätet kan du se lagerstatus eller enkelt försöka hitta samma produkt i en annan butik om varan skulle vara slut. Kunna läsa recensioner av både varan och butiken för att göra kloka köp. Gå till en butik. För att ha koll på vad folk tycker om en butik eller en särskild vara behöver du höra dig för med dina vänner och bekanta innan du går dit. Handla på nätet. I nätbutiker kan du ta del av recensioner av både butiker och specifika varor samtidigt som du handlar. Få tag i en vara så snabbt som möjligt. Gå till en butik. När du handlar i en fysisk butik får du varan direkt i handen, men det kräver samtidigt att du tagit dig tid att gå eller resa till butiken. Handla på nätet. Nätbutiker erbjuder ofta snabb leverans inom 1 till tre dagar ungefär och du kan beställa när som helst. Handla från butiker som inte ligger i närheten. Gå till en butik. När du handlar i fysiska butiker är du beroende av den lokala butikens utbud och skillnaderna kan vara stora över landet. Handla på nätet. På nätet kan vi alla handla från samma butiker oavsett var du bor eller befinner dig. Bära tunga eller många varor långt bort. Gå till en butik. Går du till en fysisk butik och handlar får du oftast varan direkt och det förutsätter också att du själv kan frakta hem varan. Handla på nätet. När du handlar på nätet levererar oftast butiken till ditt närmaste postombud. Till en kostnad kan de flesta också erbjuda att köra hem dina varor till dörren. Då måste du vara hemma och ta emot varan om paketet inte är litet nog att komma igenom brevinkastet. Ha rätt till ånger eller bytesrätt. Gå till en butik. I fysiska butiker är det frivilligt om företaget vill erbjuda ånger eller bytesrätt med undantag för fel och skador. Handla på nätet. Nätbutiker har enligt lagen krav på din rätt till ånger- och bytesrätt oavsett fel eller skador. Att handla på internet Du kan handla på nätet i många olika former. Här får du följa ett exempel på hur du kan gå till. 1. Välj vara du hittar oftast en vara genom att söka på ord eller genom att navigera dig stegvis i olika kategorier. 2. Välj rätt storlek, antal och liknande. När du hittat en vara du vill köpa får du välja antal, önskad storlek, färg eller utförande. 3. Lägg till i varukorgen. När du gjort dina val kan du lägga till varan i din varukorg. 4. Gå till kassan. När du valt alla varor du vill ha går du vidare till kassan där butiken samlat dina varor tillsammans med totalpriset. Ange din information. Från kassan kan du oftast göra köp på två olika sätt, med eller utan ett konto. Logga in. Om du redan har ett konto hos nätbutiken kan du logga in med det för att information som adress och liknande ska fyllas i automatiskt. Registrera Om du besökt nätbutiken tidigare kan du registrera ett konto för att kunna spara information som adress och liknande. Som gäst om du väljer att handla utan att registrera ett konto får du fylla i informationen manuellt varje gång du handlar i just den nätbutiken. Välj fraktmetod. Det finns ofta flera olika fraktmetoder att välja mellan som kostar olika mycket. Fri frakt. Vissa nätbutiker har fri frakt, ibland alltid. Ibland som en tillfällig kampanj och ibland om du handlar över en viss summa. Normal frakt. De flesta nätbutiker har ett förvalt fraktalternativ som brukar kallas normal eller ekonomi. Du får betala en fraktkostnad för att få dina varor levererade oftast till ditt närmaste postombud. Express hemleverans. För att få dina varor snabbare eller för att få dem levererade direkt till dörren finns ibland ett tilläggsalternativ till en högre kostnad. Välj betalningsmetod. För att underlätta ditt köp erbjuder butiken dig ofta olika betalningsmetoder. Faktura. Du fyller i dina personuppgifter och butiken gör en kreditupplysning på dig innan de skickar varorna till din folkbokföringsadress tillsammans med en faktura. Kort Butiken slussar dig vidare till en extern betalningstjänst där du behöver fylla i dina kortuppgifter för att betala för dina varor. När köpet är klart kommer du automatiskt till en sida med en bekräftelse på att du betalat. Internetbank Du får välja din bank från en lista och kommer vidare till bankens internettjänster där du loggar in med BankID. Du betalar med pengar du har på ditt eget konto. Paypal Du skickas vidare till betaltjänsten Paypal som du kan använda för betalning om du har ett konto där. Ditt Paypal-konto kan innehålla insatta pengar eller vara kopplat till ett betalkort. Swish Om du är ansluten till banktjänsten Swish betalar du genom att skriva in ditt telefonnummer. När du swishar får du signera köpet med en personlig kod via till exempel mobilt bank -ID. Då drar butiken pengar från det förinställda bankkonto du själv kopplar till Swish när du ansluter dig till tjänsten. Delbetalning Butiken erbjuder dig att betala en delsumma idag och resten uppdelat över tid eller totalsumman vid ett senare tillfälle. Alternativet är oftast förknippat med extra kostnader. Vad ska du tänka på? Näthandel har både för- och nackdelar jämfört med köp som sker i en fysisk butik. Fördelarna varierar beroende på vad du själv föredrar. För att vara trygg när du handlar på internet finns tre viktiga saker att tänka på. Handla på säkra ställen. Titta i adressfältet på din webbläsare och se till att adressen till sidan börjar med HTTPS istället för enbart HTTP. Det kan vara markerat med grönt eller ett litet hänglås. Läs recensioner av butiken och se vad andra har att säga om den. Det räcker ofta med att söka på butikens namn i en sökmotor för att se kommentarer och hitta länkar till webbplatser där butiken har blivit omtalad och jämförd med andra. Kontrollera i förväg om det finns kontaktuppgifter till företaget om problem skulle uppstå. Det är inte ett krav att butiker måste ha kontaktuppgifter men många seriösa butiker har det ändå. Kolla upp villkor. Butikernas villkor är ofta en stor del av hur nöjda kunder de har. Om en butik fått många bra recensioner kan du ofta utgå från att de också har bra villkor. Var ändå noga med att alltid kolla villkor för frakt vad kostar det att få hem varorna och vad kostar det om du skulle behöva skicka tillbaka varorna? Betalning. Vilka betalningsmetoder finns att välja mellan? Det säger ofta något om hur seriöst företaget är. Retur. Hur skickar du tillbaka varor om du skulle behöva göra det? Det kan vara svårt att du avhör kvalitet, storlek, passform och färg när du bara sett en bild på varan. Det är oftast lätt att hitta de varor du är ute efter men det kan vara svårt att veta hur rimlig kostnaden är. En fördel med näthandel är att det är lättare att jämföra samma eller liknande produkter i olika butiker. Du kan till exempel använda prisjakt.nu eller pricerunner.se för prisjämförelser. Jämför pris på en specifik vara. Skriv in en specifik vara och få en lista på vad just denna kostar i många olika butiker. Produktjämförelser Jämför pris och betyg mellan flera olika varianter på samma vara. Skriv in en kategori av varor och få en lista och recensioner för ett antal olika varianter på samma vara inom kategorin. Tack för den här kursen. Besök gärna bibliotekens YouTube-kanal för fler minikurser.